السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كارثه الكوارث وصدمة الصدمات ومأساة المقاسي لما تعرف أن القهوة الميديم اللي كانت طبقة الكريم دي كريم بتشتريها ب 52 جنيه يليت بقت ب 60 جنيه ودلوقتي يا حرام بقت ب 85 جنيه في توقيت زي ده السنة اللي فاتت عملت لكم فيديو مقلت لكم فيه نفس القهوة اللي انا كنت بجيبها وهي ميديم ب 52 جنيه دلوقتي الصغيره بقت ب 60 جنيه نفس القهوة اللي كنت بكلمك عنها دلوقتي بقت 85 جنيه بقت ب 100 جنيه الموضوع ما وقفش لحد هنا ده لسام بلوك سعره كمان ارتفع وبقى ب 500 جنيه تخيل يا مؤمن بعد ما نزلت الفيديو اللي بسال فيه الرجاله ازاي بيعيشوا الصيف او هيعيشوا معانا في الصيف من غير سان بلوك بعد ما غلى وبقى ب 500 جنيه اكتشفت الكارثه هم اصلا ما يعرفوش يعني ايه سان بلوك الحقونا الحقونا بجد امال انتوا بتروحوا الجيش ازاي افهم انت ازاي بتروح الجيش من غير سان يعني انت بتفضل واقف ساعتين في الشمس في الجيش من غير سان بلوك ازاي بتعمل كده ازاي وبتاخد شامبو بارك العادي ما بتخافش ان شعرك يقع ولا ولا يعني ولا الصابونه دوف يعني بتاخدش صابونه دوف بتاخد صابونه عاديه يعني بتاخد صابونه لوكس بتاعت الاستحمام تغسل بيها وشك وتغسل بيها شعرك ازاي يعني المفروض في في في شامبو للشعر في صابونه للوش وصابونه للجسم وبعدها مرطب وحوار كده انتو عادي ولا في دماغكم اصلا يعني انتو طلعتوا ما بتستخدموش شامبو لوك ازاي انا هتجلط انا وكمان الأيام اللي فاتت تابعنا معاناة ست الكل رولين القاسم مع القهوة الإكسبريسو وبونجور يا بيبي. رمضان كريم يا بيبي. شوف أنا نمت صحيت عايز أعمل ريفل لكبسولات القهوة الإكسبرسو بعيد عنك، بعيد عنك وعن السامعين، لقيت السليف وصل 360 جنيه. آه والله مش عارف غفلونا إمتى؟ ما إحنا كنا شغالين زي الفل من قيمة عشر أيام. وات هابن؟ عارف. آه بصي الاسبريسو انت عارف انا بحبك وبحبك من زمان وكانت رحله آه حب وكفاح وشوق وتذوق قديمه من اما كنت ب جنيه عادي كنا بنخش نشتريك بالكيلو يا معلم وزن لي 5 6 7 كيلو لا وللحبايب آه نطيت لغايه 200 وكسرت ال وخمسين وانا كملت معاك يعني قلت يا كيف بيزل وانت كده كده شرب المر زيدي المر كاس ما يجراش حاجة وكنت بستعين بالفنجان بتاعك الصبح عشان اظبط المخيخ يعني اخرج كده على الشيك حياتي وعلى العيال وعلى اهلي والمجتمع والناس وانا متزبطة آه بس كون ان انت تكسر ال 360 على فين يا مان يعني هتوصل 500 و 600 مش هينفع مش هنقدر نكمل كتير مع بعض او هضطر ابيع التمثالين اللي لقيتهم من تحت الحوض عندي المساخيط أم... شوفوا الامر متروك للسماء يعني انتوا انتوا فاتحين فين في ايطاليا يعني لا صاحب الشركه بقى يتواصل معانا ويعمل حاجه للشعب كده دمها خفيف زي كراتين رمضان يعني ب 50 جنيه حاجه كده يعني لطيفه منك او نلاقي منتج تاني بديل انا عايزه منتج تاني بديل يكون حلو الحقيقه من نقاط الضعف في صور يناير ان صور يناير اندلعت بلا رؤيه بلا قياده بلا أفكار حتى الداعين إلى صورة يناير ما كانوا يتخيلوا أو يتصوروا أن الأمر سيتطور ويصبح صورة كاملة فكانت النتيجة أن هناك سيلا كان يحكبه مبارك وكنا ونحن المصريون ونعيشنا على مصر لا نعرف عنه الكثير فجئنا ب. شخصيات ظهرت على السطح جماعات ظهرت على السطح طبعا اوباما سال مين اللي, اللي هيمسك في الانتخابات قالوا nice, الاخوان قال لك ويتش از فيري نايس جوت يلا تنطوا وهاتوا الاخوان وقصه طويله هبا احكيها لكم بعدين في طبقه صدمت من نتائج ثوره يناير من تداعيات ثوره يناير الطبقه دي بدات مع انفتاح السادات ثم تزوجت السلطة في تسعينيات القرن البنصري ما سنع حكم حسني مبارك وكان رجال الأعمال بيتزوجوا من أبناء أو بنات رجال السلطة حتى في نهاية حسني مبارك أصبح رجال الأعمال هم رجال السلطة هم الوزراء وهناك نماذج كثيرة مثل رشيد محمد رشيد وغيره هذه الطبقة صدمت وفزعت وتأثرت كثيرا مما رأته في أعقاب ثورة يناير، طبعاً دي فرحت بالسيسي بلا شك شالهم الإخوان وكفايه إنه شالهم الإخوان كفايه إنه كما ظنوا إنه سيعيد مصر كما كانوا يعرفوه، وأنا عايز أقول يا جماعه إن الأزمه الإقتصاديه مش معناها إنت مرتبك كام. معناها انت كنت بتعيش بكام متعود تعيش بكام ايه الثقافه الحياتيه اللي انت متعود تمارسها وكانت بتكلفك كام ثم عشان تمارس عاداتك عشان تمارس اللايف ستايل نمط الحياه كما اعتدته اصبح هل هذا متاح دلوقتي ولا ما اصبحش متاح عشان كده انا بقول لكم إحنا مش في أعقاب ثورة غلابة والغلابة في الواقع ما بيثوروش، إحنا في أعقاب ثورة المرسيدس صباح الخير، وصباح مش خير أساساً. ده دي عربيتي. أنا واقف في جراج مكتبي لسه وصلت دلوقتي حالاً. في طريقي وأنا جاي من بيتي من تحت كوبري المرغني كانوا بيدهنوا سور كوبري المرغني وكانوا مجرئين الدنيا فوجئت وانا ماشي بالعربية ان العربية غرقت كلها بوية من اللي بيدهن فوق الصور بسقفها بجنبها بكلها بشنطتها العربية غرقت كلها بوية طيب انا دلوقتي عربيتي باظت بالكامل وعربياتنا ثانيه كتير هل ايه المطلوب مني مطلوب مني دلوقتي ان انا اروح اصلح عربيتي على حسابي لما تكون الدنيا وصلت بينا إن احنا بقت الدنيا سايبه بالدرجه دي كميه الإهمال والاستهتار بممتلكات الناس وبحياه الناس علشان حضرتك تدهن سور تدمر عربيات بملايين لناس معديه تحت الكوبري أنا مش عارف كم عربيه اتدمرت الدمار الشامل ده فيعني أنا أوجه نداء لمين علشان تدهن سور كوبري عشان تتزوق ويتزوق الكبري ومترطشين على الدنيا كلها وخالبين بيوت الناس ثوره المرسيدس ثوره الكريم دولا كريم وفي شواهد في دكتورة منى مينا كتبت والد بدون تعليق ازازه الزيت 3 كيلو بقت ب 300 جنيه وما فيش كلام يتقال كمان الكاتب والسيناريست والصديق العزيز عمرو سمير عاطف كتب مندهشا منزعجا انتوا بتشيلوا الحديقه الدوليه عشان تعملوا محلات برجر الحقيقه كل اللي بيحب مصر كل اللي منزعج مما آآ آآ هذا التردي الحادث في مصر حتى على المستوى الـ الـ الدرامي عم سليمان عاطف من بارو له سنين ما بيكتبش عشان في مسلسله الاخير النهايه في اول حلقه اتكلم عن زوال اسرائيل كمان 100 سنه فبقى مستوى الدراما مستوى الثقافه اللي بينتجها العسكر دي دماغهم دي افكارهم واذا ظهر منهم جنرال زكي او تالنت زي احمد قنصوه احنا عارفين بيكون ايه مصيره فرحت انا ولما نخابه الاطباء كتبت على صفحتها انها بتتهم مامور اسم جمصه وقوه الشرطه في حادث استشهاد الدكتور رجائي وانا كتبت ان ده مؤشر كويس لازم نبني عليه لان الامن الوطني اعتاد تدجين النقابات واسكان مخبريه في مقاعد مجالس النقابه فلما نقابه الاطباء تتخذ هذه الخطوه وتتهم المامور مباشره بقتل الدكتور رجائي ونطالب بالقصاص يا جماعه ولا عداله بدون قصاص فخطوه ايجابيه يا دوبك كتبت التغريده دي وبدا الامن الوطني يتصل بي النقابة ويضغط عليها عشان خاطر يجبرها انها تشيل هذا البوست او هذا المنشور مما دفع الدكتور المحترم الشريف دكتور احمد حسين اللي عنده كرامة انه يستقيل بقى هو اللي عنده كرامة يا جماعة يستقيل ما يشاركش في انتخاب في مسرحيه عشرين زي ما كتب النهاردة المهندس العظيم نحسبه على خير اللي بنحبه اللي فخورين بيه مهندس يحية حسين عمد الهادي افا جوحة. مش هنقعد نضرب على افانة كل مرة ونكبر على المشاركه في مسرحيه الحوار الوطني هو والابنه اللي بيروقوله مسرحيه انتخابات 2024 ما فيش شروط ما فيش ضوابط ما فيش التزامات وضح ده مهندس يحيى حسين عبد اللاتي في مقالته بابداع شديد محدش يفكر ان طول بالي وخلق الحسن إن البلد تقع كسبا بالله اللي هيقرب لها. لا اشيله من فوق وش الارض. على الجانب الاخر تبص تلاقي شاب مصري كذب من خمس سنين منتقدا سياسه الافراد في القروض. يتقبض عليه خمس سنين حبس احتياطي رغم ان الدستور بيقول لك سنتين، خمس سنين حبس احتياطي. سيسي ما بيحكمكش بدستور. سيسي ما بيحكمكش بقانون. سيسي بلطجي مجرد بلطجي الشاب ده او الرجل ده او المصري النظيف ده هو محمد عادل بعد خمس سنين حسام بهجت كتب انا مش عارف اقول خبر حلو ولا خبر وحش هيبداوا يحاكموا محمد عادل لان طبعا انك تبدا تروح المحكمه فتعرف هيتحكم عليك ظلما بجام افضل من ان انت ترمي في معتقلات سيسي مش عارف بكره فيه ايه خمس سنين محمد عادل لحد دلوقتي دفعهم من عمره عشان قال كلمة حق، يا جماعة الاقتراض من صندوق النقد ده غلط طب ايه رأيكم ان المفروض السيسي هو اللي يكون الخمس سنين دي مكان محمد عادل، خصوصا بعد ما وصلت القروض لمية ميه وستين مليار دولار ومحناش عارفين هيتسدوا منين وهيتسدوا ازاي متوقعين ازاي البركة هتطرح في حياتكم واللي قال كلمة حق اللي قال رأي زي محمد عادل يترمي حبس احتياطي خمس سنين كلمة صحيحة قروض دي هتودينا في داهيه والسيسي اللي خربها سارح في البلد متخيلين ان ربنا هيكرمكم متخيلين ان انتوا هتعرفوا تجيبوا الكافيه الميديم بسعر كويس ولا السن بلوك ولا الاكسبريس يا بيبي هتجيبوا بسعر كويس وهذا الظلم وهذا هذه الدمامة وهذه البشاعة وهذه القسوة في رئيس يطلع يقول لك هنتعامل بالبطش يا سيسي الرؤساء حتى لو كانوا قتلة زي بوش الابن لما بيطلعوا يتكلموا بيقولوا هنتعامل بالقانون مش مش بالبطش يا جاهل يعني أكثر رؤساء ال20 سنه اللي فاتوا جورمان لانه قتل مليون عراقي وانت لسه ما قتلتش مليون يعني ابو الأب لما بيطلع يتكلم بيقولك هنتعامل بالقانون ما بيقولش بالقوه الغاشمه ولا البطش يا جاهل يا اللي عريت مصر يا اللي صغرت المصري يا اللي خليت رقبتنا كلنا زي سمسمه ووصل الحال ان أبواب المقابر وإحنا اللي كنا الشعب اللي بيحترم الموتى، بقت بتتسرق في اسكندرية، لكن اللي أصعب من كده، واللي مفروض يصحي نخوة أي شخص عنده نخوة، مروقة أي حد صاحب مروقة مش بس في مصر، في الأمة العربية كلها، أمة المروقة والنخوة. اللي لما كانت إمرأة عربية تقول وا معتصماه كانت الجيوش بتهب لنجدتها، هو ده ماضينا، هو ده ماضينا وتاريخنا اللي مافيهوش السيسي، هسيبكم الفيديو إمرأة مصرية عربية بتعرض بيع جزء من كبدها عشان تسد ديونها، لو الفيديو ده بالذات ما محركش جواكم نخوة ورجولة وشهامة من المحيط للخليج لا لاسيما في مصر يبقى لازم تراجعوا نفسكم ولازم تتفهموا ربنا بيبتليكم ليه أن أنا أبيع كبتي جزء من كمتي عشان أسدد ديني أنا والله العظيم والله العظيم بتكلم بجد أنا مستعدة أي حد عايز يعني جزء من الكبد أنا مستعدة أسدد ديني ومستعدة إن أنا كمان أمضي على إقرار وكمان رقم رقم رقمي كمان الشخص كمان زيرو عشرة ستين تلاتة وتسعين ستاشر واحد وسبعين مستعدة أخضع لعملية جراحية حالا بس حد يشتري كبدي عشان أسدد ديوني مستعدة I... <laughs>